Ilman näiden tarkkaavaisten uurastajien työtä kaupungin syke pysähtyisi tunneissa, elintarvikkeita ja muita päivittäistavaroita, kaukomailta tilattuja asusteita ja varsinkin elintärkeitä lääkkeitä kuljettavien robottilähettien reitit on pidettävä esteettöminä, jotta kaupunkilaisten arki sujuu juuhevasti. Robottien kulkureiteillä olevat painaumat, kohoumat, viinomat ja orgaaniset ainesosat on säännöllisesti skannattava älyharavalla, jotta paikannusjärjestelmien tiedot ovat aina ajan tasalla. Tuhansien robotien virta kaupungin ydinkeskustassa on kriittinen kaupungin elinvoiman kannalta. Yksikin kaatunut tai liukastunut robotti voi aiheuttaa tunteja kestävän ruuhkan. Jokainen vuoden aika tuottaa aina omat haasteensa tarkastajien reiteille, mutta nämä kokeneet ammattilaiset ymmärtävät miten betonin, metallin, kasvillisuuden ja bittien muodostama ekosysteemi saadaan toimimaan sujuvasti. Kyllä tämä on semmoinen, mitä mä oon aina pienestä asti haaveillut, että pääsisi tämmöisiin hommiin, että tässä on ihan, ihan kivasti sala olla ulkona ja sitten on kuitenkin aika, aika paljon tätä teknologiaa. Kivointa on tietysti kesäpäivä, kun aurinko paistaa. Hallarissa tulee kyllä vähän kuuma silloin, mutta siellä menee aina anturit niin silloin tämä työ kyllä hidastuu. Esteettömyystarkastajien työ varmistaa, että muut kaupunkilaiset voivat hoitaa oman työnsä älykaupungin aikataulua noudattaen ja ehtivät myös nauttia vapaa-ajasta ilman tavaravirtojen hyytymistä.